السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته باسم قناه تاويل مع نور كنرحب بكم وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم يا رب العالمين قناه تاويل مع نور تتضمن كل ما هو اصيل وعريق ومتوارث على ابائنا وجدودنا من طبخ وثقافة وعادات بسيطه كانوا كيعتمدوها كي في حياتهم اليوميه من خلال قناه تاويل مع بغينا نرجعوا للاصل باش نحافظوا على صحتنا وصحه وليداتنا وكيف قالوا جدودنا الاولى جديد لو جده والبالي لا تفرط فيه يدور الزمان وتولي ليه شكرا على الدعم ديالكم وسعه صدركم وقلوبكم النقيه انتظرونا على قناه التاويل مع نور في كل ما هو عريق ومفيد وشكرا مرجو منكم الاشتراك وتفعيل الجرس